تخرجت بالبكالوريوس وحيو حي وخرجتنا بنت الحسد والنسب والطيب، بنت الحسد والنسب والطيب ابن امها تاخذ الهيبه ما فيه شقه ولا ريبه، يا حي والله طاريها اللي لها العز عنواني اللي لها العز عنواني والخال راع يفرح تشريفي رجال يسوى ميت رجال ما فيه رجل ما ما فيه رجل ما <تصفيق> يا قلبي مثله معالاج ناس المجد والطيب به نبراس <تصفيق> في ماضي الوقت والحاضر فرح اللي في الشجاعة فيها الشجاعة وراثية تخرجت بالبكالوريوس صفو حي وخرجتنا بنت الحسب والنسب والطيب، بنت الحساب والنسب والطيب، إن أمها تاخذ الهيبة ما فيه شقه ولا ريبه، هي حي والله طاريها اللي لها العز عنواني اللي لها العز عنواني والخال راح المواقيف فرح مدحه تشريفي رجال يسوى ميت رجال ما فيه رجل ما يدريبه ما فيه رجل ما يدريبه يا قلبي مثله مع الأجناس المجد والطيب له نبراس في ماضي الوقت والحاضر افرح اللي على القمة فرح لي على القمة, القمة حزامي في ربط حل مايك وصار فيه وكم عايق أحزامهم كحزمه هم الماج فيها الشجاعه وراثية, فيه الشجاعة وراثية